Свірівник хостелу Володимир Колесник каже, наразі у них перебувають до трьох десятків людей з Волновахи, Маріуполя, Мелітополя та Василівки. «Це наш звичайний, стандартний, шестимісний загальний номер. Ось. Тобто, це місце саме для відпочинку, Тобто для проведення часу у нас є загальні зони, лаунж та кухня, а це саме місце, де гості відпочивають та сплять. Тобто для кожного створені умови для приватної якогось такого затишку. Коли можна закритися, є світильники, є розетки. Ми використовуємо професійне готельне постійно білизну під професійну. У кожного є місця для збереження своїх речей. Ну, тобто, такий достатній мінімум для того, щоб гарно виспатись. Житель Маріуполя Сергій разом із родиною знаходиться у хостелі вже понад чотирьох дів. каже, вдома залишились батьки і рідні та чекає скорішого повернення додому. Дізналися випадково. Через інтернет шукали, які хостели можуть нас прийняти, та приїхали сюди. Величезна вдячність. Прийняли нас чудово. Дуже нам допомагають. Тут і волонтерська програма працює. Люди чим можуть, тим нам допомагають. Третій день у Dream Hostel Запоріжжя перебуває жителька Луганської області Марина. От, виспалась тільки вже третій день. Нормально сплю ось виспалась лише третій день. Як йому нормально, а до цього п'ять днів ми їздили усюди, не знали де нам зупинитись. Не їли, не пили нічого. Нарешті тут зупинились. Володимир Колесник каже, оплачують послуги, перебування у хостелі. Люди лише на добровільних засадах. У більшості наших гостей наразі ну, немає таких грошей, тому ми просто не беремо гроші. На їжу ми зараз скидаємося всі загалом, стають коробки, коли всі кидають гроші. Я перші там, продукти сам їздив, покупав. Ну, приїжджають волонтери, допомагають. Немає жодних проблем. Будь-яке питання, яке виникає, воно вирішується за дві хвилини. За словами Володимира Колесника, Dream Hostel Запоріжжя має 86 ліжок для відвідувачів, але у разі необхідності більшої кількості ліжок для людей, яким потребуватиметься допомога у проживанні, цю кількість можуть збільшити. Валентин Пересипкін, Владислав Кіячук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.